بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا ومرحبا بكم متابعي جنوتوكس سبق وتطرقت في حلقة سابقة إلى برنامج فينتوري والذي أحدث ثورة جديدة في حرق أنظمة التشغيل على مفتاح الذاكرة الخارجي USB وفي نفس الوقت الاحتفاظ بملفاتك على المفتاح الذاكرة دون خشية فقدانها كما يدعم إقلاع أكثر من نظام والاختيار بينها عند الإقلاع لكن كنا قد تطرقنا إلى طريقة تثبيته على الفلاشة من خلال الطرفية وكانت الواجهة الرسومية متاحة فقط على نظام الويندوز اليوم ومع تحديث الأخير للبرنامج تم إتاحة العمل عبر الواجهة الرسومية من خلال المتصفح سنتعرف على طريقة عمل ذلك تابعوا معنا في البداية سنفتح موقع البرنامج على المتصفح وهو ventoi.net نذهب إلى download سنختار نسخة GNU/Linux. أنا قمت بتحميلها مسبقاً. سنقوم بفك الضغط عن الملف ثم ندخل إلى مجلد البرنامج. نفتح الطرفية داخل المجلد من خلال النقر بزر الفأر الأيمن. وفتح الطرفية هناك. أنا مثلاً على كيدي أكتفي بالنقر على الزر F4 لفتح الطرفية داخل مدير الملفات دولفين. نعود الآن إلى الموقع ونذهب إلى خيار Document ثم Linux GUI. هذا هو الشكل الذي ستظهر عليه الواجهة ولكي نستطيع العمل عليها علينا تنفيذ هذا الأمر في الطرفية التي فتحناها في مجلد Ventoy. نقوم بنسخه. ولصقه في الطرفية سيولد لنا العنوان التالي نقوم بنسخه هو الآخر ولصقه في المتصفح لتظهر لنا بعدها الواجهة الرسومية لبرنامج فينطوي على لينكس هناك العديد من الخيارات اولها اوبشن والذي يتوفر على مجموعة من الأدوات لإعداد مفتاح الذاكرة مثل دعم الإقلاع الآمن ونوع القسم وإعدادات القسم وغيرها كما يتيح تغيير لغة البرنامج إلى عدة لغات بما فيها اللغة العربية وكما تلاحظون تم اكتشاف USB بشكل تلقائي ويتح لنا خيارين وهما التثبيت لمن سيقوم بتثبيت البرنامج أول مرة أو التحديث لمن يتوفر على نسخة أقدم مثبتة مسبقا على مفتاح الذاكرة الخارجي ويتم أيضا توضيح رقم إصدار فينتوي المثبتة على USB والتي تحمل رقم 1.0.38 والنسخة الأحدث التي سيتم الترقية إليها والتي تحمل رقم 1.0.46 أنا أستخدم فينتوي على الفلاشة منذ أشهر وهذا جعلني أستغني عن تهيئتها أو عمل فورمات لها كل مرة أحتاج إلى حرق توزيعة عليها وكما تشاهدون فهي تحتوي على مجموعة من الملفات بالإضافة إلى ملف ISO لتوزيع MX Linux ويمكن وضع أكثر من ISO ويتم التعرف عليها تلقائيا عند الإقلاع كما ذكرنا ذلك سابقا. الآن وبما أني أتوفر مسبقا على بنطر على USB سأقوم بتحديث البرنامج وهذا الإجراء لا يشكل أي خطر على الملفات المتواجدة على مفتاح الذاكرة الخارجي كما هو موضح في هذه الرسالة عند النقر على زر التحديث. بعدها انقر على OK لإتمام العملية لتبدأ عملية التحديث بشكل مباشر بعد إنتهاء التحديث سيتم ضم USB مرة أخرى بشكل مباشر مع ظهور رسالة تبين نجاح عملية التحديث وأصبح رقم إصدار Ventoy متطابق في الخانتين سنقوم بتفقد مفتاح الذاكرة مجددا وها هي ملفاتي ما تزال متواجدة كما تركتها لكن يجب الانتباه إلى أن تثبيت فينطوي أول مرة سيقوم بإعادة تهيئة USB وإزالة كل ما يتواجد عليها من ملفات لكي يقوم بعمل تقسيمات الضرورية لتعمل معك بشكل صحيح لذا وجب نقل أي ملفات ضرورية إلى حين تثبيت فينطوي على الفلاشر كل ما علينا الآن لإيقاف عمل واجهة البرنامج على المتصفح هو العودة إلى الطرفية ثم نقوم بالضغط على Ctrl-C و. انتهى كل شيء وللتأكد أكثر سنتفقد المتصفح ونعيد إنعاش الصفحة ولن يظهر معنا البرنامج لأننا أوقفنا عمله من خلال الطرفية كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة حول واجهة فينتوي على نظام جنولينيكس أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم لا تبخلوا علينا بالاشتراك وترك تعليقاتكم شكرا لكم وإلى اللقاء